Jánciczki Zoltán a középiskolások pallérozása mellett egyetemistákat is oktat. Véleménye szerint a tudományok iránti alázattal és kellő szorgalommal jól elsajátítható ez a nehéz, ám de annál logikusabb tantárgy. Ma a savbázis reakciókkal foglalkozunk. Sziasztok! Ez az Érettségi 2017 kémia adása. A mai alkalommal is érdekes látványos kísérletekkel készültem. Tanuljunk együtt. Tartsatok velem, a sav bázis reakciókkal, a savakkal, lugokkal, a kémhatásokkal fogunk megismerkedni. A sav bázis reakció kapcsán először is meg kell említenünk, hogy mik is azok a savak és mik is azok a bázisok. Mielőtt erre rátérnénk, nézzük meg a következőt. A következő reakció, amit felírnék, a hidrogén-klorid-gáz vízben való elnyeletésekor milyen folyamat játszódik le. Miután ezt felírtam, a következő reakció pedig az lesz, amikor az ammónia gázt elnyeletjük vízben, és akkor is megnézzük, hogy milyen reakció játszódik le. Megnézzük, hogy a két folyamatban mi lesz a hasonló, és mi lesz az eltérő. Tehát az első egyenlet, amiről beszéltem, az a hidrogén-klorid-gáz. Mondtam, hogy bizonyos egyenleteknél a halmazállapotot is jelölni szoktuk. A hidrogén-klorid-gáz, a folyadékba a vízben, hogyha elnyeletjük, ismerős lesz a... Nyílik az, hogy a reakcióból látszik, hogy ilyenről is tanultunk már, hogy ez egy megfordítható kémiai reakció lesz. Keletkezik hidroxonium ion, az aqua jel azt jelenti, hogy hidratált, plusz keletkezik kloridion. Igen, ám egy nagyon fontos dolgot kihagytam, tehát hogy mikor történik ez meg. A kloridtól a víz felé teszünk egy nyilat és jelöljük, hogy egy hidrogén ion átment. A másik eset lesz az ammónia, az ammónia, gáz, és a víz reakciója. Az ammóniát, ha elnyeletjük vízbe, szintén lejátszódik egy kémiai folyamat. Az előzőekhez hasonlóan ez is egy megfordítható folyamat lesz. Az előzőekhez szemben itt ammónium ion keletkezik, annak szintén pozitív a töltése, és a vízből pedig hidroxid, úgynevezett hidroxid ion fog keletkezni. Záról, bezáról. Itt is tudni kell a folyamatról, itt is hidrogén átmenet történik, de ha figyelünk, akkor láthatjuk, itt fordított a folyamat iránya, itt az amónia lesz, ami felveszi a hidrogén iont. Tehát ezzel elérkeztünk ahhoz, hogy ezeknek a reakcióknak a fő jellegzetessége hidrogén ion átmenet történik. A hidrogénion átmenettel járó reakciókat úgy nézzük, hogy protolitikus reakciók, tehát a hidrogén ion nem más, mint egy proton, tehát proton átmenettel járó reakcióról beszélünk. Savak azok az anyagok, azok a molekulák vagy ionok, amelyek proton átadásra képesek, bázisok azok az ionok vagy molekulák, amelyek proton felvételre képesek. Az előző reakcióra visszaemlékszünk, akkor hidrogén-klorid savként viselkedett, az amónia pedig bázisként viselkedett. Nem egy anyagtípust jelentett nála, mert ez változhat, tehát a reakcióba betöltött szerepe szerint csoportosította az anyagokat, savéz-bázis szerint. Tulajdonképpen ezzel kapcsolatban már olyan eset is lehetséges, hogy valami savként és bázisként is fog viselkedni. A legközönségesebb anyagunk a víz is így viselkedik, bizonyos reakciókban savként, bizonyos reakciókban pedig bázisként viselkedik. Na most a következő, ugye említettem, ha figyeltünk az előbb a reakció kapcsán, vagy egy megfordítható nyilat rajzoltam fel, tehát amikor a hidrogén-klorid és a víz egymással hatott, hidroxonion és e, keletkezett és kloridion, a reakció megfordítva is lejátszódik. Tehát tulajdonképpen fel lehet írni a folyamatot úgy is, hogy sav és bázis párral is fel lehet írni a folyamatot. A hidrogénklorid reakciója akkor, a vízzel való reakciója akkor, ugye a következőt kell tudni, amit az előbb is felírtunk, hogy keletkezik belőle hidroxónium ion Itt most egyszerűsítünk plusz kloridion. És itt felírjuk a reakcióba, hogy tulajdonképpen a sav egyes, a folyamatban hidrogén-klorid, és a párja, a bázis egy lesz a kloridion. A másik a sav kettes lesz a hidroxónium ion és a párja, a víz molekula lesz, pedig a Bázis 2. Tehát, tulajdonképpen a folyamatban ez egy egyensúlyra vezető állandó. Az egyensúlyra vezető folyamatokra fel lehet írni, hogy a képződött ionok koncentráció, meg a kiindulási anyagok koncentrációja között van ugye az egyensúlyi állandó, amit röviden szintén felírhatunk. Ha felírjuk az egyensúlyi állandót, akkor az nem lesz más, mint a hidroxonium koncentrációja, megfelelő hatványon vett szorzata, a kloridion megfelelő hatványon vett szorzatával, és ugye megvesz, megnézzük a hidrogénklorid megfelelő hatványon vett szorzatát, és a vízionnak a koncentrációt. A vízion koncentrációja így oldott esetény nem nagyon változik, ezért szorzatként beszorozzuk, és akkor ez az egyensúly állandó, de ez savi diszociációs állandóvá alakul, tehát ez a savi disszociációs állandó tulajdonképpen ugyanez lesz, mint az előző, csak innen ez a víz el fog tűnni. Tehát tulajdonképpen ezt is át lehetne akár nyilazni. A savi diszociációs állandó kapcsán annyit kell tudni, hogyha az értéke nagy szám, tehát 1 mol per köbdeciméter, akkor erős savakról. Az értéke kisebb érték, 10-5-től terjed egyig, akkor középerős savakról. 10-5 mol per köbdeciméter értéknél pedig gyenge savakról beszéltünk. Két savas kémhatású anyag, egy semleges kémhatású és egy lugos kémhatású anyag van előttem. Nézzük meg, hogy milyen úton, módon tudom ezeket egymástól elkülöníteni. A következő, tehát van egy fenoftalin oldatom, nézzük, hogy a fenóftalén oldat mit fog csinálni. Tudjuk, hogy mit fog csinálni. A lúgos kémhatás esetén, hát ez nem lúg, nincs változás, itt sincs változás. Itt sincs változás. És az utolsó esetben, ha nagyon szép, a fenóftalén színét nagyon szépen láthatjuk. Tehát ez egy nátrium-hidroxid oldat. ez el tudjuk különíteni. Tehát biztos, hogy ez a lugunk. A másik háromról még nem tudjuk, hogy milyen kématású. Ezt egyszerű módszerrel, egyszerű univerzál indikátor papírral fogom megvizsgálni. Az univerzál indikátor ugye, többféle kématás jelez. 1 és 14 pH, erről se beszéltünk még, de már itt tanultatok róla, tehát tudjátok, miről van szó. A következő a helyzet, a pH-papírt beleteszem, az univerzál indikátort, és mindjárt megnézzük a változást is. Hát már innen is látható, de mindjárt ki fogom emelni. Láthatjuk, hogy az univerzál indikátor itt sárgás maradt. A pH-papíron látható a sárga tartomány, az a semleges tartomány, tehát ez a közönséges víz. Tehát a közönséges vizet is el tudtuk különíteni. Látható szépen, hogy a színe ugye az indikátor papírnak gyönyörűen megpirosodott. A pirossal az univerzális indikátor a savas kémpantást jelzi. A savas anyagaink közül az egyik salétromsav, a másik hidrogénklorid. Ezt az indikátor nem tudja számunkra jelezni, mind a kettő erős sav. Ezt egy egyszerű kísérlettel tudjuk egymástól elkülöníteni. A ezüst nitrát oldalt... A salétromsavval nem fog reakcióba lépni, viszont a sósavval ezüst csapadék fog kiválni, és ez látványosan láthatóvá válik, tehát egy csapadék képződésre számíthatunk. Valószínűleg, ugye, jócskán adagoltam hozzá ezüst-nitrátot, nincs változás, az indikátor színe beleadódott, az élet egy kicsit rózsaszín, tehát működik az indikátor jelenség. A másik pedig, hát azt várom, egy kicsit feltartom, hogy Reakció jobban látható legyen. Azt hiszem, hogy jól látható. Az ezüst csapadék gyönyörű, fehér csapadékként kivált a folyadékba. Tehát a négy anyagom, elsőbe hidrogénklorid klorid találtó, másodikba salétromsav, harmadikba közönséges víz, a negyedikbe pedig nátrium hidroxid. Ezek után nézzük meg, hogy a köznap életben is használják ezeket az anyagokat, savakat, Lugok a tisztításra, nézzük, mit tud erről elmondani a szakértő. A takarításhoz nélkülözhetetlen savakat, lúgokat minden házi asszony ismeri. A savak nagyszerű vízkőoldók, akár természetes, akár gyári terméket választ az ember. Lúgból pedig főként zsíroldók, dugulás elhárítók készülnek. A tömény vegyszerekkel történő takarítás közben nagyon fontos a megfelelő védelem is. Nagyon fontos a megfelelő védőfelszerelés használata, Értem az alatt a, a védőkesztyűt, védőszemüveget, mert ugye ez nagyon erősen savas kémhatású termékek, így könnyen megmarhatják a, az embernek a bőrét. Megjegyezném, hogy a háztartásokban nem célszerű sósavat használni, mert, mert minél többször használjuk, annál jobban Elhasználódik gyakorlatilag a felület, vagy feloldódik. Értem ez alatt a fugát, a csempét. Protonátadás azonos molekulák között is létrejöhet. Erre nagyon jó példa a közönséges víz. Tehát víz esetén is ismerjük ezt a folyamatot, amikor az egyik vízmolekula protont ad át a másiknak. A vízmolekulából természetesen ugye a protonátadás miatt keletkezik, így hidroxónium és hidroxid ion is keletkezik. Tehát a közönséges víz esetén is találkozhatunk hidroxónium és hidroxid ionokkal is. Nézzük a következőt, tehát a folyamatot írjuk fel egyenlettel. Tehát az előzőhöz hasonlóan a víz reakciója vízzel is végbe mehet, természetesen ugye ez is megfordítható reakció, a savbázis reakció, hidroxónium és hidroxidion keletkezik. Addig nem helyes az egyenlet, amíg nem jelöljük, ugye, hogy a protonátmenet megtörténik, tehát ez a vizekre is jellemző, hogy protonátmenet történik. A protonátmenet kapcsán tudnunk kell a következőt, tehát a vizekre jellemző lesz, hogy a vizekben is van hidroxonium és hidroxidion. A víznek a koncentrációi nem változik, tehát az egyensúlyi állandót most lerövidítjük, felírjuk a szorzatot. A vízionszorzat, tehát K víz, az nem lesz más, mint a koncentrációi hidroxóniónak, a megfelelő hatványon vett koncentrációja, megszorozva a hidroxidion koncentrációjával. Ez megfetározott hőmérsékleten, ez állandó érték. A víz esetén, meg a hígvizes semleges oldatok esetén, hígoldatok esetén, ez a koncentráció, ez nem lesz más, mint 10 a 14-en mol per köbdeciméter, aminek ugye kettőnek a szorzata, tehát az egyiknek a koncentrációt növeljük, akkor a másikért csökkenni fog, tehát ezeknek a koncentrációja változni fog, például a hidrogén-klorid esetén ez 1 mol per köbdeciméter lesz ez a koncentráció, Sima víz esetén, ez a h 2 esetén, ez 10 a mínusz lesz a hidroxóniumon koncentráció, 10 a mínusz mol per köbdeciméter, és ha mondjuk a nátriumhidroxid esetén nézzük a hidroxónium koncentrációját, akkor ez 10 a 14-en mol per köbdeciméter lesz. Tehát láthatjuk, hogy a Különböző anyagoknál a hidroxoniumon koncentráció csökkent. Tehát a sósav esetén volt a legnagyobb, a víz esetén kicsi, és a nátriumhidroxid esetén ez nagyon kicsi érték. Ezt nehéz lenne ezzel számolni, látjuk 10-14-en, 10-7-en, ezért bevezették a PH fogalmát, tehát a hatványnyozás helyett egyszerűsítik a dolgot, a hatványnak a mínusz egyszeresét használjuk, tehát egyszerű a helyzet, a sima víz esetén a hidroxonium koncentrációját, tehát egy hetes értéket van, tehát a mínusz hetediket szorozzuk mínusz egyel, akkor 7 lesz. A nátriumhidroxid esetén a mínusz 14-et szorozzuk mínusz egyel, tehát 14 lesz. Tehát a pH értékkel láthatjuk semleges anyagoknál 7, a lugos anyagoknál kémhatás, lugos kémhatású anyagoknál, ugye, amikor a 7nél nagyobb a kémhatás, akkor Dugos anyagokról beszélünk, hétnél kisebb kémhatás esetén pedig e, savas kémhatású anyagokról beszélünk. A következőkben nézzük meg, mit gondol egy matematika szakos tanár a PH-fogalmáról. A PH-matematikailag egy hozzárendelés, egy függvény. Hozzárendeljük a vizes oldatban lévő oxonimion koncentrációjához a hozzátartozó jelzőszámot, amit pH-nak fogunk nevezni. A hozzárendelés szabálya, mely szerint az oxonimion koncentrációjának, 10-es alapú logaritmusának mínusz egyszeresét vesszük. Ezt a hozzárendelést láthatjuk itt is. A hozzárendelés természetesen függvény, ha a matematikai jelölést használjuk, akkor az x-hez hozzárendeljük 10-es alapú logaritmusának mínusz egyszeresét. A pH értéke egy 0 és 14 közötti érték, tehát az az oxonimion koncentráció, amelyre értelmezzük ezt a fogalmat, 10-14-től egyik változhat, a függvényünknek az értelmezési tartományát látjuk, nézzük meg, hogy hogyan kell ábrázolni a függvényünket. A tízes es alapú logaritmus függvényünk a koordináta rendszerben egy szigorúan moloton növekedő függvény, zérus helye 1-nél van, és 10-nél veszi föl az egyes. Ennek a függvénynek az X-tengelyre vonatkozó tükörképe ez a mínusz egyszer tízes alapú logaritmus X függvény, és ennek a függvénynek az értelmezési tartományunkhoz tartozó darabját látjuk itt. Ez a függvénykép mutatja a hozzárendelést, hogy az oxonimion koncentrációjához milyen pH-értéket rendelünk. Egy konkrét példát szeretnék mutatni hogy az oxymion koncentrációja, amennyiben 10 2 mínusz mol per milyen pH-érték is tartozik hozzá, vegyük a 10 a mínusz es alap logaritmusának mínusz egyszeresét. A logaritmus értéke az mínusz kettő, és a mínusz 2 mínusz egyszerese plusz kettő, tehát Egyébként a gyomrunkra, jellem, gyomrunkra jellemző 10 másodikon egy százados mol per köbdeciméteres oxonium koncentrációhoz a kettes érték tartozik. Ezt körülbelül ezen az ábrán itt látjuk. Nézzük meg egy kicsit részletesebben ezt a PH-t, egy táblázat segítségével. Hát nézzük meg a hidroxonium koncentrációt, hogy a hidroxonium koncentráció változása hogy befolyásolja a PH-t. Amint említettem, tehát amikor a hidroxolon koncentráció nagy 10- elsőn, akkor látható, hogy a pH értéke, ugye szorozzuk a mínusz 1-et szorozunk mínus 1, 1 tehát 1 lesz. Látható, hogy 10-7- esetén, akkor a pH értéke 7 lesz. 10 mondjuk 13-on esetén a pH értéke 13-as lesz. Láthatjuk. Itt pont fordítva van a táblázatban, tehát itt egy kicsit meg kell fordítani magunkba a dolgokat. Láthatjuk, hogy minél nagyobb a pH-érték, annál bázikusabb az anyag, tehát a kémhatás annál lugosabb, láthatod a nátriumhidroxid van legfelül, lejjebb a hipó és az ammóniumhidroxid, volna, vagy eljutunk a teljesen a semleges kémhatású anyagokig, ugye a pH 7-es anyagokig. Az egyre savasabb anyagoknál a pH kevesebb, mint 7, tehát láthatjuk, hogy a sósabb ugye helyezkedik el legaló, tehát a pH-ja nagyon kicsi, de láthatjuk, hogy még a közönséges kólának is viszonylag alacsony a pH-ja. Ezeknek a ph nak a kimutatását végezhetjük a következőképpen indikátorok segítségvel. Ezt már évszázadok óta vizsgálják, tehát a különböző kémátársa anyagoknak Különböző természetes növényi vagy mesterséges anyagoknak a színe megváltozik. Következő indikátorokat láthatjuk a táblázatunkban, tehát amiket mindennapi életben is sűrűn használnak. Láthatjuk, hogy elég széles a paletta, a legközönségesebb, legközismertebb a fenoftalein. A fenoftalein a savas kémhatást. Ugye láthatjuk, hogy fehér színnel a lugos kémhatást, az rózsaszínes, lila színnel jelzi. Láthatjuk még a metilnarancsot, a savas kémhatást pirossal, a semleges és a lugos kémhatás sárgával. Ezek kapcsán mi is tudunk különböző indikátorokat készíteni, én is készítettem számodokra indikátorokat, aminek a kémhatását megvizsgálják, hogy különböző kémhatásokra ezek az indikátorok hogy fognak változni. Tehát ezeket bárki el tudja otthon készíteni, mert ezek az indikátorok nem bonyolult indikátorok, nem kell hozzá különösebb dologra gondolni, ezek nagyon egyszerű anyagok. Ezek az indikátorok a közönséges lila vagy vörös káposztalék, kinek hogy tetszik, a közönséges tekete-tea, tehát ez egy tea kivonat, és láthatunk még egy közönséges egyszerű kivonatot tehát ezek mind növényi indikátorok, aminek a viselkedését most meg fogjuk vizsgálni. Tehát mielőtt elkezdem a reakciót, egy kicsit átcsoportosítom a dolgokat, hogy láthatóvá váljon. A tea, láthatjuk olyan barnás színeződésű, a tea oldatunkhoz teszek egy kis közönséges sósavat, hát ilyen teát ne készítsünk. Tulajdonképpen a következő kivilágosodik. Láthatjuk, itt nincs annyira markáns változás, de látható, hogy kivilágosodik, tehát ugye ez történik, amikor citromlevet, tehát a citromsav hatására is a tea kivilágosodik, tehát indikátorként viselkedik. Nézzük meg a következőt, hogy mi történik, hogyha a céklához teszünk savat, tehát ez a közönséges céklalé, sósavat teszünk hozzá, és nézzük, indikátort jelöltem egy kis fenóftalina, hogy lúgról van szó, tehát ez a nátriumhidroxid. Itt már azt hiszem azért a reakció, egy kicsit összekeverjük, hogy lejátszódjon jobban. Hát itt látható, hogy a lúgos kémhatást barna színnel jelzi a cékla tehát erőteljesen megváltozott a színe, a savas pedig ilyen lilás színű maradt. Tehát a következő reakció a lila káposzta, a lila káposztának a színét nézzük meg, milyen változás történik, szintén sósavat teszek hozzá. Hát azt hiszem, ez a leglátványosabb, gyönyörű, szép, piros színnel jelzi a savas kémhatást. A lila káposztához, hogyha nátriumhidroxidot teszek, itt is nagyon szép a változás. Tehát tulajdonképpen látható, hogy a savas kémhatás piros színnel, a lugos kémhatás zöld színnel, és mivel vízbe csináltam az oldatot, a semleges kémhatás pedig ilyen lilás színnel jelzi, tehát nagyon jó indikátor a lillakáposzta lé, ezt otthon is bárki elvégezheti, tehát nem kell hozzá különösebb felkészültség. A savak és a lugok maraú hatása anyagok, tehát nagyon kell velük vigyázni. Ha mégis megtörténik a baj, nézzük meg, mit mond a szakértő, mi a teendő a baleset esetén. A marószerek okozta egészségkárosodás, súlyossága több dologtól is függ, egyrészt a marószer minőségétől, másrészt a töménységtől, a koncentrációtól, harmadrészt pedig a behatási időtől, tehát hogy mennyi ideig fejti ki a károsító hatását. Általában el lehet mondani azt, hogyha a bőrünkre fröccsen valamilyen marószer, akkor a közhiedelemmel ellentétben nem a közömbösítés a cél az első hanem inkább a higítás. Tehát ahelyett, hogy azzal töltenénk időt, hogy megpróbáljuk kitalálni, hogy mivel lehet jól közömbösíteni a marószert, minél előbb alkalmazunk vizet, bővizzel mossuk le a bőrfelületről a marószert, ügyeljünk arra is, hogy ne folyjon végig a testünkön, hanem valahol gyűjtsük össze ezt a felhívított marószert, vagy esetleg a földre kerüljön a sebről rögtön. Ha pedig egy olyan helyzetbe kerül valaki, hogy véletlenül belekortyolt valamilyen marószerbe legyen, az sav vagy lúg esetleg szándékosan tette ezt, hát az első segénynyújtás ilyenkor megint csak a higítás és egy nagyon fontos tanács, hogy hánytatni ilyenkor nem szabad a beteget, hiszen a hányás során még egyszer vélik halad a marószer a átjákon és ismét kifejti a károsító hatását, ilyenkor óvatosan kortyongén próba után próbáljunk vizet itatni, és ezzel a koncentráció, a töménység csökkenésével a, a marószer is gyakorlatilag már ártalmatlanabbá válhat, de azért ezek súlyos esetek, úgyhogy Azonnal orvos kell ilyenkor hívni, illetve a mentőket. A reakciók kapcsán egy fontos dologgal, még a közömbösítéssel, ami a mindennapokban is nagyon fontos, a vegyészek nagyon gyakran használják ezt a folyamatot, a közömbösítéssel is ismerkedjünk meg. A általunkban már említett hidrogén-klorid, ugye, mint sav, és a másik anyaga, a nátrium -hidroxid, mint lúgnak az egymásra hatását, ha megvizsgáljuk, a folyamatban, Két, egy közönséges, két közönséges anyag keletkezik, a közönséges nátriumklorid plusz, ugye, hogyha összeadjuk ügyesen az egyenletet, a víz. Tehát a hidrogénklorid és a nátriumhidroxid eh, közömbösítése tulajdonképpen semlegesítés is lesz, mert semleges kémhatású lesz az oldat. Van olyan eset, amikor a két anyag egymásra hatásakor a keletkező sónak a kémhatása nem semleges lesz. Nézzük meg a következő táblázatot, hogy mi történik, amikor különböző anyagok egymásra hatásakor reagálnak, keletkeznek bizonyos anyagok. Láthattuk tehát, hogyha nátriumklorid keletkezett, ugye akkor a kémhatásra semleges lesz. Bizonyos esetben például a két anyag egymásra hatásakor, mondjuk amónia és klór vesz részt a reakcióban, klorid keletkezik, az kloridnak a vizes oldat, ami az amónia, ugye ammónium ion át tud adni egy protonta víznek, ezért ott savas lesz a kémhatás. A másik esetben például, ugye, amikor a különböző karbonátok esetén, például a kálciumkarbonát esetén lugos lesz a kémhatás, most esetünkben nem látom, a nátriumkarbonátot, helyette a káliumkarbonátot találtam meg, ebben az esetben a karbonát ion átvesz egy protonta víztől, és hidroxidion keletkezik. Ez, amiről beszéltem az utolsó percekben, ez nem volt más, mint az úgynevezett hidrolízis jelensége. Tehát bizonyos sok úgy viselkednek, hogy savként vagy bázisként viselkednek vizes oldatba, ezt úgy hívjuk, hogy hidrolízis. A mai alkalommal tehát megismerkedtünk a savakkal és a bázisokkal, megismerkedtünk a savbázis fogalommal, megismerkedtünk az indikátorokkal, különböző kísérleteket végeztünk, tehát ezt tudjátok a mai alkalommal elsajátítani. Adásunkat visszanézhetitek a weboldalunkon. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!